Obračun plata vrši se na osnovu evidencije radnog vremena. I obračun plata i zarada isključivo se vrši na osnovu evidencije radnog vremena, osim kada je u pitanju, recimo, bolovanje i osim kada je u pitanju, recimo, godišnje odmor, 13. plata, regresi, slično. Znači to ne, ali redovna plata, redovna zarada isključivo se obračunava iz evidencije radnog vremena. Evidencija radnog vremena je jednostavna tabela u kojoj poslodavac vodi evidenciju kada je radnik došao na posao i kada je radnik odišao na posao, kog datuma. I iz te evidencije se vidi sledeće. Da li je u pitanju radni dan, da li je u pitanju neradan dan, subota, nedelja, državni praznik, crveno slovo, bilo šta, da li je u pitanju radu prvoj smeni, u drugoj smeni, da li je u pitanju rad noću, da li ima preko vremenog rada ili potpada pod onih 8 sati dnevno i tako dalje i tako bliže. Iz evidencije radnog vremena se tek može utvrditi ceo, ceo iznos plate, to je zarade, za taj mesec. Ukoliko nemamo evidenciju radnog vremena, inspektori vole da pitaju i da zatražaju, ukoliko se nema evidencija radnog vremena, kazne znaju da budu milionske. Tako da, evidencija radnog vremena je jedna jedina stvar po kojoj će se redovna plata, redovna zarada obračunavati.